hallottál már az új lehetőségről, ami a sorslevelek fejezeteinek a kibontása. Ennek kapcsán lehetőség van megismerni az életed egy-egy területét igen mélyen, ahol a következő néhány évbe belenézve elmondják, mi várható azon a konkrét szegmensben. Ez lehet szülő, gyermekek, karrier, egészség, spiritualitás, sőt, akár a fejlődésedhez szükséges útmutatót is megkaphatod. Az elmúlt hetekben már volt néhány ilyen felolvasásunk, rendkívül jókat a tapasztalataink. Azt látjuk, hogy nagyon szépen kiegészíti a fő felolvasás anyagát. Konkrét eredményeket is kaptunk már. Érdekes látnia, hogy néhány hét után már az információkat és a tanácsokat beépítve az életbe, szépen elindulnak a dolgok a maguk útján. Van, aki el tudta adni az ingatlant, amit akár évtizedek óta nem. Volt, ahol a betegségben sikerült elkezdeni egy új utat megtalálni, ami a gyógyulás felé vezethet. Karrierútban sikerült jó döntést hozni, sőt, van, aki az esküvőjét igazítja az innen hallottakhoz. Én magam is vettem már részt ilyenen, akár fordítottam, akár úgy, hogy nekem olvasták. Igen jó érzés tudni azt, hogy, hogy tudom, hogy ott van a tudásnak egy sokkal mélyebb rétege, és bármit is ad az élet, arra tudok támaszkodni. A fejezet kibontására akkor van lehetőséged, ha a felolvasás óta kevesebb, mint egy év telt el. Ha ebből már kicsúsztál, akkor érdemes lehet előbb egy újabb levél felolvasását kérni. Mindenről találsz információt a sorslevelek oldalán, a Facebookon, illetve e-mailben is szívesen küldünk neked feljel.